Molt bones. M'apresent. Jo som Antoni i som professor de formació professional de la branca de Comerç i Màrqueting a Cies Manacor. I la meva intenció en aquest curs és millorar la meva competència en l'edició de vídeos perquè m'he trobat que és una eina molt útil per compartir continguts i perquè els alumnes sempre tinguin accessible aquella informació que algunes vegades tu penses que has dit, però després te'n dones compte que no s'ha o no s'ha escoltat per alguna persona concreta. I sempre va bé que el puguin veure. A més, és una manera d'arribar-los. I com més editat eh, i més atractiu siguis el vídeo, evidentment t'espero que sigui més efectiu. Uh, res, mos veiem per aquest entorn virtual